فبعد أن قمنا باختيار زوج طائر الحسون الذي سنشتغل به وهذا تحدثنا عنه في الفيديو السابق إن لم تشاهد الفيديو ستجد رابطه أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف أما في هذا الفيديو فسنتحدث عن طريقة تجهيز طائر الحسون من أجل التزاوج والإنتاج لكن قبل هذا أريد أن أوضح نقطتين مهمتين أولهما هي طريقة التجهيز أو طريقة الإنتاج بشكل عام فالطريقة التي أقدم في هذه السلسلة فهي الطريقة التي أشتغل بها أنا شخصيا كما أن هناك عدة طرق للإشتغال ولكل شخص طريقته الخاصة في الإشتغال والإنتاج شرط أن تصلنا هذه الطريقة إلى النتيجة المرجوة وهي الانتاج بعيدا عن العشوائيه وثانيا خلطات التجهيز فكيف ما كان نوع هذه الخلطات فلا توجد هناك اي خلطه ستجهز لك طيورك في اسبوع او اسبوعين كما يدعي البعض نغلق هذا القوس ونعود لموضوعنا فالتجهيز للتزاوج والانتاج ينبني على امرين مهمين وهما عدد ساعات الاضاءه بالنهار و التغذية المتوازنة مع التشميس والاستحمام فالإضاءة هي التي ستجعل ذلك الطائر جاهز للتزاوج وليس للإنتاج فطائر الحسون عندما يستشعر أن عدد ساعات النهار أصبحت أطول أي ما يعادل 13 ساعة أو أكثر فمباشرة يجهز نفسه للتزاوج فهناك نوعان من الإضاءة هناك الإضاءة الطبيعية والإضاءة الاصطناعية فالإضاءة الطبيعية هي التي يعتمد صاحبها على أشعة الشمس والإضاءة الاصطناعية أي أن صاحبها يعتمد في إضاءته على مصابيح كي يصل إلى عدد ساعات المناسبة للتزاوج أي ما يعادل عشر ساعة أو أكثر وهذا يمكن القيام به تدريجيا حتى نصل لعدد ساعات المرجوة للتزاوج فكيفما كان نوع الإضاءة التي ستعتمد عليها فالمهم لدينا هنا هو أن نصل في عدد ساعات الإضاءة ل13 ساعة أو أكثر أما فيما يخص التجهيز للإنتاج فهذا يعتمد على تقديم تغذية متوازنة غنية بالفيتامينات والبروتينات والدهنيات وهذا يمكن أن تجده في بعض الخضر والفواكه وأيضا في الحبوب كما انه يمكنك الاعتماد على بعض المنتوجات البيطريه وايضا على بعض الفيتامينات والمكملات البشريه اما فيما يخص الخضر التي يمكن تقديمها فيمكنك تقديم الجزر او الخيار او الفلفل الحار او البارد اما الفواكه فيمكنك تقديم التفاح او البرتقال وايضا في الورقيات يمكنك تقديم الحريق او القرص أو التفاف أي الهندباء البري وأيضا أوراق الفجل والخس كما يمكنك تقديم البيض العادي أو بيض السمان وأيضا تقديم الخروب فأنا أعتمد على البراقة على مدار الموسم لكن لا يمكن الاعتماد عليها من أجل التجهيز للإنتاج وأيضا لا يمكن الاعتماد عليها لوحدها على مدار السنة وأول شيء يمكنك تقديمه فيما يخص خلطات الحبوب وهي خلطة ألماني الغنية عن التعريف ولكن إن تم تقديمها بالطريقة الصحيحة فهناك بعض الإخوان الذين يشكون من هذه الخلطة ويقولون أنها مضرة بصحة الطيور لكن سأقول لهم أن هذه الخلطة ليست مضرة بصحة الطيور وإنما الطريقة تقديمها هي التي تجعلها تضر بصحة طيورك أخي أيضا يمكنك تقديم حبوب الشوك وأيضا حبوب الصنوبر والعديد من الحبوب التي لا يمكن أن نتطرق لها كلها ونذكرها كلها في هذا الفيديو وأيضا لا يمكنني أن أنصحك بتقديم خلطات الحبوب التي أقدمها أنا لطيوري فالظروف التي أربي فيها أنا طيوري من مناخ الى اخره ليست نفسها التي تربي فيها انت طيورك فنوع الحبوب التي اقوم بتقديمها انا لا يمكن ان يقدمها شخص اخر فمثلا انا في المدينة التي اعيش فيها بها الجو حار وانت بمدينة بها الجو بارد فلا يمكن ان نقدم نفس الحبوب من التجهيز لكن هذا ساتحدث عنه في فيديو مفصل لوحده و. من ذلك الفيديو أو من خلال ذلك الفيديو يمكنك أن تختار الحبوب التي تناسب المناخ أو الظروف التي تربي فيها أنت طيورك وترى الحبوب التي ستصلح لطيورك أنت كما يمكنك الاستعانة ببعض الخلطة الجاهزة والتي يطلق عليها أو التي هي معروفة باسم الباطي كما سترى هنا بعض الصور لبعض المنتجات. يمكنك الاعتماد عليها من أجل التجهيز وأيضا من أجل إطعام الفراخ كما يمكنك الاعتماد على بعض المكملات والفيتامينات المخصصة للطيور وأيضا الاعتماد على بعض الفيتامينات المخصصة للبشر وكل هذا يتم تقديمه ابتداء من فترة الراحة ويتم بشكل تدريجي لأننا عندما نريد أن نغير في نظام في النظام الغذائي لأي طائر فيجب أن يتم تغيير ذلك النظام تدريجيا فعلى سبيل المثال إن أردت أن تبدأ في تقديم الفيتامينات فيجب أن تقدم تلك الفيتامينات مرة في الشهر أو وبعدها مرة في العشرين يوم أو بعدها مرة في الخمسة عشر يوم وتبدأ هكذا تدريجيا حتى تصل لمرتين إلى ثلاثة في الأسبوع وهكذا يعني ستتجنب ان تمرض طيورك وهاته الطيور ستصل لمرحله الجهوزيه في وقتها المحدد او الوقت الذي تريده انت. وشيء مهم نسيت ان اذكره وهو تقديم خل التفاح فخل التفاح سيقي طيورك من العديد من الامراض خاصه عندما تبدا في تقديم الفيتامينات والمكملات يعني مرتين الى ثلاث مرات في الاسبوع فيجب من الضروري تقديم خل التفاح حتى تقي طيورك من عدة امراض لكن خل التفاح يجب ان يقدم بالمقياس الصحيح وليس عشوائيا ملعقه او اربع قطرات او خمس قطرات الى اخره كما يمكنك استعمال خل التفاح في الاستحمام لكن ليس بشكل يوم اما فيما يخص مساله التشويق من اجل تجهيز تلك الطيور للاشتغال فلك الخيار ان تعتمد عليها او لا فانا شخصيا لا اعتمد على التشويق في من اجل تجهيز تلك الطيور للانتاج وتشتغل الطيور بشكل عادي لكن لا بأس ان نتحدث عن هذا في هذا الفيديو فالتشويق يمكنك القيام به سواء كانت تلك الطيور قديمة او كانت تلك الطيور ستشغل لأول مرة لكن يبقى الاختلاف فقط في طريقة التعامل مع كل واحد منهم فهذه العملية نقوم بها أيضا في فترة الراحة ونقوم بها عندما نضع الذكر في مكان والأنثى في المكان الذي ستشتغل به ولا نتركهم يروا بعضهم إلا لدقائق معدودة سواء في الأسبوع أو في العشرة أيام ونقوم بهذا تدريجيا وكلما وضعنا ذلك الذكر بالقرب من تلك و ورأوا بعضهم نلاحظ ونراقب هل ذلك الزوج وصل لمرحلة يعني القصوى أو لم يصل بعد حتى نعرف إن كنا سنطلق تلك الطيور مع بعضها أو لا هذا يعني باختصار عن موضوع التشويق لكن إن كنتم تريدون أن أتكلم عن هذا الموضوع بشكل مفصل سأحاول أن أضع فيديو لهذا لوحده إن شاء الله وأهم شيء يجب أن تكون تلك الطيور في صحة جيدة حتى تشتغل بشكل جيد بطبيعة الحال ويجب أن توفر لها الأمان في المكان الذي ستبني فيه عشها ولا تحاول أن تغير ذلك المكان أبدا ففي هذا الفيديو إخواني حاولت أن أتكلم عن كل مرحلة باختصار حتى لا أجعل الفيديو طويل لكن في الفيديوهات القادمة إن شاء الله سأحاول أن أتطرق لكل مرحلة على حدة بالتفصيل حتى تصلك المعلومة التي ستحتاجها من أجل نجاح موسمك إن شاء الله